Assalamualaikum Abdul Rashid, Coach Tanah. Uh, hari ini saya nak explain you guys macam mana nak buat uh, communication schedule, okay, uh, macam mana yang you tahu uh, saya punya sistem lebih kepada uh, komunikasi untuk uh, dengan kenalan dan menambah kenalan jadi apa yang kita perlu lakukan kenalan yang saya masukkan ialah orang yang save nombor kita jadi jadikan itu adalah uh, benda yang paling penting dalam aktiviti kita dalam buat marketing dengan SOI kita ialah save kita punya uh, kita punya contact numbers jadi apa yang kita buat apa yang saya buat saya save contact number saya dekat dalam saya punya telefon sendiri save number saya dengan information saya semua sekali berkenaan dengan company dengan client account everything and then lepas tu bila saya call uh, call calling whatever and then saya akan cakap dengan dia uh, mohon masukkan nombor kita dekat uh, nombor kita uh, dekat uh, dalam dalam handphone dia apa yang kita perlu buat apa yang saya perlu buat saya just share saya punya Uh, contact tu kepada mereka jadi mereka just tekan apa tu add dia add contact okay so kalau mereka dah masuk dekat dalam dan uh, mereka dah uh, masuk nama kita dekat dalam phone jadi sekarang kita dah boleh broadcast jadi broadcast ni amat penting uh, kalau apa yang kita faham apa yang saya beritahu uh, every month kita kena sentuh mereka sekali Okay, every month sekali melalui broadcast ataupun email ataupun SMS and then uh, WhatsApp broadcast maksud saya and then lepas tu setiap 6 bulan kita call sekali. Okay, Jadi call satu kali setiap 6 bulan dan uh, WhatsApp broadcast satu kali sebulan. Jadi apa yang kita kena buat dekat sini ada uh, satu contoh bagaimana kita nak apa tu hantar broadcast kita dan buat call calling okey uh, bukan go call calling call jadi kita target satu kumpulan tu lebih kurang uh, dia maksimum 256 tak silap saya jadi kita target katakanlah 200 satu satu grup. jadi katakanlah grup pertama ialah grup kalangan sekolah jadi katakanlah hari ni 6/8 kita whatsapp broadcast okey so the next one yang kita akan communicate dengan group rakan sekolah ni ialah pada tiga bulan sembilan okay. maksudnya uh, satu bulan satu bulan kita akan make communication dalam kes ni saya pilih call make a call and then the next one dah tak boleh call lagi dah maksudnya call ni akan datang lagi enam bulan so the next one gonna be WhatsApp and then lepas tu katakanlah kawan setaman is group nombor no.2 saya pilih untuk WhatsApp sekarang saya akan call lagi satu bulan jadi you kita follow masukkan semua grup-grup kita ni it can be like macam ni grup kita tu macam kalau sekiranya uh, past client kita tak uh, terlalu banyak then kita boleh pecahkan ataupun past client kita nak buat uh, kawasan uh, pucung then kita letak past client pucung past client sri kembangan so Uh, apa yang kita buat ialah kita dah bongkotek kita segmenkan mereka supaya mereka boleh uh, dapat information serentak okay jadi kita boleh share information yang berkaitan jadi katakanlah kalau pucung dan kita boleh share berkaitan dengan pucung dekat WhatsApp kita uh, kalau berkaitan dengan uh, apa tu uh, uh, katakanlah perkembangan dan cerita apa yang terbaru pasal perkembangan cerita pasal uh, apa tu a transaction yang terkini so all those kita groupkan dia jadi kat sini saya buat example je kat sini and then lepas tu you target macam ni WhatsApp untuk empat grup pertama and then lepas tu buat satu imagine macam satu bulan empat kan and then this one call so maksudnya untuk minggu ni je you call satu grup and then lepas tu you WhatsApp kepada empat grup okey jadi macam tu itu cara dia so apa yang you perlu buat saya ada kasih you ni uh, yang kosong punya so what you need to do ialah you kan. and then you buat plan and sekiranya you nak the soft copy benda ni ni senangnya boleh buat sini tapi kalau you nak the soft copy then uh, saya boleh bagi you saya telegram you ok bagi uh, komunikasi yang selanjutnya kalau ini adalah apa tu carta ataupun uh, Flow untuk kita nak hubungi uh, semua rakan apa tu kita punya prospek lah kalau sekiranya uh, macam yang tadi tu call satu kali setiap enam bulan dan WhatsApp satu kali setiap bulan itu kalau kita uh, dia tak ada sebarang keperluan kalau dia tak ada sebarang keperluan maka uh, kita call seperti yang saya cakap tadi ikut ikut uh, jadual yang kita buat tadi kalau sekiranya dia ada keperluan segera katakan dia kata uh, saya betul-betul uh, tengah cek rumah uh, so you call setiap dua hari sebab apa you nak dapat tahu dia punya requirement then, jadi you update dia apa listing yang you ada kalau dia ada uh, dalam masa 30 hari ataupun dalam masa tiga bulan then you call setiap tujuh hari tanya sama ada dia dah decide Features apa yang dia nak, tempat mana, harga, bajet dan uh, pinjaman dan segalanya. Uh, begitu juga kalau dia ada keperluan mungkin dalam masa 6 bulan then you call setiap bulan to update. Jadi itu adalah komunikasi uh, flowchart yang kita perlu buat. Dia macam uh, kalau tak ada komunikasi, ta kalau tak ada keperluan kita hantar je. Hantar uh, call satu kali sebulan dan WhatsApp satu kali sebulan, uh, sorry WhatsApp satu kali sebulan dan call satu kali setiap enam bulan and then lepas tu kalau ada uh, keperluan then ikut uh, dia punya komunikasi tu lebih uh, frequent lah uh, kalau sekiranya ada masalah dan you tahu saya dan nanti kita bantu you sebab benda-benda teknikal ni ada ramai yang dia kurang savvy sikit kan uh, jadi kita akan bantu you lah the best is you datang office lah senang uh, untuk uh, kita tunjukkan okay?